Excel-ohjelmassa on mahdollista käyttää valmiita funktioita, joita ohjelmasta löytyy erilaisia. Harjoitellaan ensin summafunktion käyttöä. Summafunktiolla voidaan laskea yhteen valittujen solujen arvoja. Valitaan vetämällä aktiiviseksi ne solut, jonka arvot halutaan laskea yhteen. Lasketaan yhteen solujen A1 ja A2 arvot. Koska solut ovat allekkain, valittujen solujen alapuolella on oltava yksi tyhjä solu. Summa lasketaan tyhjään soluun. Valitaan sitten Kaavat-välilehden funktiokirjastoryhmän komentovalikosta automaattinen summa, komento, summa. Solujen A1 ja A2 summa tulee soluun A3. Summa päivittyy automaattisesti, jos funktiossa mukana olevien solujen arvoja muutetaan. Funktioita voidaan käyttää myös kirjoittamalla funktio suoraan soluun. Harjoitellaan funktion kirjoittamista keskiarvofunktiolla, jolla voidaan laskea solujen arvojen keskiarvo. Lasketaan solujen B1, B2 ja B3 keskiarvosoluun B4. Merkitään kaavarivillä funktion alkuun on yhtä kuin merkki ja kirjoitetaan sen perään sana keskiarvo. Merkitään funktion seuraavaksi auki oleva sulkumerkki ja sen perään solut, joiden arvojen keskiarvo halutaan laskea. Erotetaan solut toisistaan puolipisteellä ja lisätään loppuun kiinni oleva sulkumerkki. Painetaan lopuksi näppäimistöltä Enter näppäintä. Keskiarvofunktio löytyy myös kaavat välilehden funktiokirjastoryhmästä, josta sitä voidaan käyttää summafunktion tapaan.